Поговоримо про те, як правильно тримати олівець і чому треба масажувати папір. Всі труднощі в малюванні починаються разом з перенапруженням руки, з перенапруженням пальців, з намаганням силою контролювати лінію, з намаганням продавлювати папір. А тепер розслабте пальці і руку і ковзаючим рухом промасажуйте папір та оцініть різницю в своєму малюванні.